Veste bun pentru români. De la 1 aprilie, aceste analize vor fi gratuite. Analizele pentru depistarea hepatitei vesice vor fi gratuite, începând de luna viitoare, cu trimitere de la medicul de familie. Cei care au virusul hepatic C vor putea face și si investigatiile ulterioare gratuit prin internare de zi, inclusiv cei cu hepatita D. În prezent, doar pacienții care au boala într-o stare avansată primesc gratuit tratamentul pentru hepatita C. Potrivit TVR, specialistii susțin ca dacă s-ar da acces nerestricționat la noile terapii ce vindeca hepatita C. Epidemia din tara ar putea fi oprită în 2 ani. Peste 99 din cei 7.000 de pacienți tratati în 2016 s-au vindecat de hepatita, alti 12.000 de pacienți fiind inclusi în in program PANA la 1 mai. Expertii vor acces la noile terapii pentru toți pacienții. Nu doar pentru cei care se afla într-o stare mai gravă. Un pas făcut în acest sens este gratuitatea analizelor pentru depistarea hepatitei vesice, care va fi disponibilă prin medicul de familie. Oamenii care sunt infectati si vor putea face viremia si alte investigații magistice tot gratuit. Cu internare de zi vor fi scutiti astfel de achitarea a peste 1000 de lei.